أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم القرآن الكريم عالي الجوده لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب والتعليق que okay. okay. Oh, dude. Yo, -ho. yo, yo. اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتبرئ الأذنها record it <laughs> أنا Go! Oh. Oh. هل <تصفيق> <تصفيق> وَأَنَاٰ <تصفيق> مَنْ <تصفيق> you Oh! We'll be Oh! We are All oh. I, I want أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. القرآن الكريم عالي الجودة. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على زر الاعجاب والتعليق.